مرحبا حاسوبك لا يود الاشتغال حظك سيء يا صديقي لا يوجد حل لمشكلتك إلى اللقاء أنا أدرك معاناتك جيدا أدعو الله أن يسهل أمرك لا تبكي أرجوك كن قويا فلازلت معك سأساعدك وسنتخطى المشكلة معا وعدت إليك بالحل تبدو متوترا سأشغل بعض الموسيقى الهادئة كي تريح أعصابك أولا التشخيص تحديد المشكلة نصف الحل الحاسوب يقلع لكن يوجد خلل يمنعه من إكمال الإقلاع اضغط على الزر في الشاشة وانتبه لاشتغال الأضواء في حال اشتغال الأضواء المشكلة متعلقة بالجرافيك كارد انصحك بفيديو آخر في قناتي يوضح ويحل مشكلتك ما دمت في قناتي لا خوف عليك بالتوفيق في حالة عدم اشتغال الأضواء يوجد احتمالين أولا الرامات حاول نزعها وإعادة تركيبها أو قم باستبدالها ثانيا البروسيسور أو المعالج ما العمل يا ترى تابع معي يا صديقي بعد الفاصل ونواصل عدنا حسنا سنعود للمعالج ليس هذا بل هذا لنواصل العمل انظروا للكورونا التي خرجت منه لدينا حالة ايجابيه اني اشك في المعالج ايضا حالته لا تبشر بالخير المرجو توخي الحذر سنزيل المعالج وننظفه هو ومكانه يفضل استعمال مواد كحوليه لاحظ اتجاه ربط المعالج قم بهذه الحركه بعد وضع المحلول في ذاك المكان تم إصلاح المعالج لقد أنقذتك هذه المرة، إذا تورطت مرة أخرى، سأكون هنا لأجلك. You, like, you can watch me go 'cause I don't need you to like me. Don't need you to like me. Don't need you to like me. You can say hello.